Ой, на старинна ставочка плавала качата, Андріана лежиночок ся сплели дівчата. Ой, на старинна ставочка качата в рядочку, Як ж мали серце веселе, що бочка линочку. Мами світ веселий, що дочка уляє, а й вода так ся блище дова коса фає, дова коса, до пояса, як вай зелененький, що споровені взятий хлопець полоненький. Завагає, весілі гуляє, не одного чая, і серденько ся крає.